Нижня набережна. Такий вигляд зараз мають сходи до води, де традиційно до водохреща збиралися люди, щоб здійснити обряд пірнання у крижину воду. Зазвичай ці місця готують профільні служби, згідно із заявками від церков. Дякувати Богу і мабуть здоровому глузду у нас не було звернень від церков щодо проведення цього заходу. Що ми живемо під час війни, на жаль. І з цим пов'язані всі відповідні наслідки і ризики для нас всіх. Берегова лінія міста регулярно обстрілювала касетними, особливо зарядами різноманітними. І саме в тих місцях, де колись були ось такі заходи, були прильоти касетних боєприпасів, не всі вони вибухнули. Влітку потенційні місця скупчення людей біля водой перевіряли піротехніки. Травили дно, робили обходи акваторії зміну шукачами. У нас були такі невеликі пробні разом з ДСНС обстеження дна в місцях масового відпочинку жителів міста Миколаєва біля води. Знаходили вибухонебезпечні предмети, знаходили касети, які не розірвалися. Ми не впевнені, що все виявлено. Ми не впевнені в тому, що після цього нічого додатково не прилетіло. Зайвий раз перевіряти свій організм на міцність не радять і лікарі. Завідуючий сімейною амбулаторією номер 8 Олександр Токарєв пояснює, чим небезпечні для здоров'я подібні водні процедури взимку для непідготовленого організму людини. Є багато випадків в історії, коли людина, яка вважає себе абсолютно здоровою, купається на водохрещі в криженій воді і після цього в кращому випадку потрапляє до лікарні з якимись невідкладними станами. І в першу чергу це стане пов'язаний з захворюванням серцево судинної системи. Також на другому місці після купання в кереженній воді є захворювання легеневих дихальної системи, в тому числі це пневмонії. На жаль, але це є так. Речниця Нацполіції Миколаївської області Марина Калина розповіла, що поліцейські наряди, які патрулюють місто, будуть наближені до узбережжя та слідкуватимуть за правопорядком. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.